ہم مکے سے ہجرت کر چکے ہیں وہاں سے مدینے جا رہے ہیں مدینے میں جا کے مدینے کی عبادات کو کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روزے پر سلام پیش کریں گے ہم اپنا اور وہاں کی یہ نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ بس ہمارا یہ یعنی کہ یہاں پر سفر طویل ہو چکا مطلب آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے بس تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے جو ہے نکلیں گے انشاءاللہ اور یہ یہاں پر جو بس سروس آگے رکتی ہے یہاں پر آ کے جو ہے لوگ رکتے آئیں یہ دیکھیں کہ آپ کو میں دکھاتا تھا کہ وہ اگ اور کرتی جا رہی ہے جب اسی طرح آ کے آدھا گھنٹہ قیام کریں گی یہاں کے لوگ اتریں گے پانی وغیرہ بھریں گے اس کے بعد جو ہے یہاں سے آ और बस अब यहाँ से सब बस चलने वाली है और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ये बस यहाँ चल जाएगी और हमारी ये बस है नंबर यह नज़र आ रहा होगा वन हमारी बस ये और हम बस यहाँ से दस घंटे बस रवाना होगी और वहाँ की तरफ़ जाएँगे इन श्रा तीन घंटे में मदीना पहुँच जाएंगे सुबह साढ़े बजे पौने बजे हमारी बस चलिए थी अब इनका पहुँच अल्लाह